Загиблих воїнів у Другій світовій війні у Хмельницькому вшанували хвилиною мовчання на військовому кладовищі, що на вулиці Кам'янецькій. Прийшов сьогодні віддати шану загиблим Григорій Таманюк. Розповідає, у 1941-му, коли йому було 15, разом з однолітками допомагав партизанам на рідній Віньковеччині. Згодом пішов до війська. 19-річним юнаком звільняв Берлін. Освобождали Польщу, тоді в Германію. Я дійшов до, до, до Берліна, мою маму побили так, що моя царь була така – дійти до Берліна і знищити фашизм, щоб фашистів більше не було. Я на Ройстає написав, що я, Таманюк Григорій Сергійович, прийшов з камінь з Подольської області, Вінковецького району, село Пилипи Олександрівський, щоб Германія більше до нас не ходила. Шість років тому назад був там в Германії, дивився, де моя розпись, розписі моїх там нема, а розпис внутрі Райстає. На обліку Хмельницької обласної організації ветеранів перебуває 230 тисяч людей, розповідає перший заступник голови організації Борис Мельник. Сюди входять і учасники бойових дій, і Другої світової війни, особи, які брали участь у виконанні інтернаціонального обов'язку. Сюди також входять і учасники тилу, які під час війни працювали на потреби фронту. Сюди входять і діти війни, тобто ті, які до війни були і під час війни народилися. Сюди входять і ряд осіб, які народилися у засінках концлагерів і великий загін людей, які працювали на відбудову після закінчення війни. До цієї кількості, додає, залишилося 330 осіб, яких безпосередньо воювали під час Другої світової. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Габтольмонер Садиков каже, в місті на обліку в організації перебуває 25,5 тисяч людей. З них 69 тих, хто безпосередньо воював. Ми прийшли сюди розложити світа пам'ятникам воїнам, освободителям. Для нас это святое место, поэтому мы идем без всяких разговоров. Как бы не воспринимали, ми пришли сюда возложить святых памятникам освободителям, которые погибли хмельницу. Правители делят нас, но мы свое дело должны делать и помнить, не забывайте подвиг старшего поколения. Леся Боровати, Юрій Чорний, новини на Суспільному. Хмельницький.